יש מועת עליו שאף אחד לא אמרה לו לא לא, יש מועת עליו שאף אחד לא אמרה לא לא. דווקא אמרו לי. הקליפ החדש של סטטיק ובין אל תבורי הגיע בתוך יומיים לכמעט מיליון וחצי צפיות באתר יוטיוב, טודו בום מפורטוגזית בתרגום לעברית, הכל טוב. אז אנחנו מגיעים למספרים האלה. كم كسف זה שווה للصمت اذا سلام لمفيكا موزيكالي شل ستاتيكو فينيل ג'ורדי. ג'ורדי المفورسام שלום לך. ممتاز بورج انا راي كتا من الكليب هذا كارنافال بو כמה עולה להפיק לי את כזה? כן. אני אגיד לך את האמת, אני לא זה שעושה הקליפים. אני עושה המוזיקה, אני אחראי על הצד המוזיקלי, על העיבודים, על לקחת את הוויז'ן שיש להם בראש לשיר ולהפוך אותו למציאות. אני חייב על שאתה יודע סדרי גודל, לא? לא, אני לא מתעסק בזה. זה יותר עבודה של הצמד מול הבמהי. <אז> זהו אגב אבל אתה משתתף בקליפ הזה נכון? כן אני משתתף בכל הקליפים איפשהו יש לי איזה פינה קטנה ששמורה לי כן. והפעם גם הפעם <אז> אני השוטר הפעם אתה המפכל. השוטר <laughs> וגם בחלק מהזמן נמצא עם תל אביב שגם יש לו הופעת אורח בקליפ נכון. הזה נכון? תגיד אנחנו נכון, מנסים קצת צד... נכון לגמרי אה, אה, חולדי גם אמרנו משתתף בקליפ הזה אנחנו מנסים להבין את החשיבות הכלכלית של מספר הצפיות הגדול הזה ביוטיוב, כמו שאמרנו, יותר ממיליון וחצי צפיות בתוך יומיים. מזה לא עושים כסף גדול, אבל אני מניחה שזה מאוד עוזר למותג. זה מאוד עוזר למותג, זה יוצר דיבור. השבירה הציעים האלה יוצרים המון המון בז סביב הצמת, סביב השירים שלנו. וזה באמת מה שמשנה אמת אתה מקבל את הכסף פר צפיות או איך זה עובד? אני בכלל לא מתעסק בזה, אני לא מונה מזה האמת שזה משהו שהמשרד שלי צריך לדוגלו. אנחנו כשאנחנו באולפן אנחנו נטו מתעסקים בעשייה, בחדשנות זה הדבר היחידי שמניע אותנו קדימה, זה הדבר היחידי שמעניין אותנו זה רק לעשות משהו חדש פחות מדברים על כסף, זה דברים שהמנהלים שלנו בדרך כלל מתעסקים בו כמו שאמרתי כן. אז בוא נדבר באמת על... מנסים באמת להביא הדבר החדש הבא על הסיגנון המוזיקלי... אם אני לא טועה, תתקן אותי יכול לראות שהשמיעה המוזיקלית שלו היא לא משהו, מדובר קצת בשינוי סגנון בשיר הזה, ממה שאתם רגילים. קצת כן, יותר בהחלט. דרום אמריקאי, יש אפילו, אה, אה, חלק למעריצים, אפילו מביאים זה אה, כן, שמי, זה נורא שונה. אה, זה נורא שונה ממה שעשינו אבל בעולם שיש בו כל כך שהוא כל כך רווי באומנים ומוזיקה ושירים וזמרים וכותבים צריך למצוא איזשהו ייחוד באיזושהי הבדלה ולדעתי הדרך הכי טובה לעשות את זה זה באמת לעשות שירים אמיצים נועזים שונים וזה הוכיח את עצמו גם בעבר גם עם סלסולים וגם עם זהב ועכשיו גם עם תודו בום שזה אמור בעצם להיות על ההיט של הצמת וקיץ, או שאולי אתם מתכנים לנו בקרוב להיט נוסף? אנחנו, אנחנו כרגע על זה, כרגע על תו בום, השקענו את כל האנרגיה שלנו בחודשיים-שלושה האחרונים על זה, גם על העשייה של השיר וגם על העשייה של הקליפ, ואנחנו בהחלט מקווים שזה יהיה על ההיט הבא. מה עם הוצאה של האלבום? עוד פעם לא שמעתי, סליחה. מה עם הוצאה הרשמית של האלבום? זה בתכנון, כמובן, אנחנו מדברים על זה המון, אבל יש לנו את האסטרטגיה שלנו, אנחנו מאוד מאמינים ב בסינגלים, בעוצמה של סינגלים, אנחנו מעדיפים להשקיע כמה שיותר זמן בכל סינגל כדי באמת לתת לו את מלא תשומת הלב, להביא משהו שהוא שונה, כן. וזה לא קל להביא משהו שהוא שונה לחלוטין ממה שקורה היום. ולפחות כאן ניסיתם. ג'ורדי, תודה רבה